Все дуже швидко і професійно. Перевірку на інфекцію планувала пройти ще у лютому місяці, каже пацієнтка обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Наталія. Через брак часу до центру потрапила лише сьогодні, говорить жінка. Захотіла я прийти сюди, перевіритись на інфекцію, анонімно здати і отримати результат. Перевірку на віл-інфекцію проводять безкоштовно, анонімно, і вся інформація про клієнта є конфіденційною, розповідає завідуюча кабінетом довіри обласного центру профілактики та боротьби зі снідом Тамара Малькут. Ми проводимо обстеження на віл-інфекцію всіх бажаючих, як за клінічними показами, так і за власним бажанням призовників. Люди просто які йдуть на службу за контрактом, працюємо зі швидкими тестами на антитіла до ВІЛ. Це можна отримати результат за 15-20 хвилин. Щомісяця ми в умовах нашої, навіть маніпуляційної, виявляємо приблизно сім-десять позитивних ВІЛ-інфікованих. Попри те, що у центрі додалися пацієнти числа вимушених переселенців, проблеми з ліками немає, розповідає старша медсестра обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ніна Горбатюк. На даний момент в в нас ну, цілком задовільна ситуація з ліками, тому що ми отримуємо ще залишки лікарських засобів з регіонів, які перебувають військовим, під військовими діями. Надходять ліки із гуманітарною допомогою, каже Ніна Горбатюк. Також ми отримуємо велику кількість ліків. Отримали за рахунок донорів забезпечення, для забезпечення наших пацієнтів також тимчасових переселенців. Донори це організації, які нам закупляють, дають як гуманітарну допомогу ліки. Спочатку повномасштабного російського вторгнення на обліку до центру стали стільки ж людей, скільки ми виявляємо за рік, каже директор обласного центру профілактики та боротьби зі снідом Олександр Касиндрук. Зараз в області знаходиться 2300 осіб на обліку. І така е, статистика за останні п'ять років, що приблизно 200 осіб ми щороку беремо на облік і призначаємо лікування. От ця вимушена міграція населення, переселенці добавили на території Хмельницької області кількість осіб, які отримують лікування. 169 осіб взято на облік за один місяць серед переселенців. Працює стаціонарне відділення, де перебувають віллінфіковані з території області військовослужбовці і вже є, на жаль, і серед мігрантів. Люди, які мають важкі опортуністичні хвороби і прийшлося їх госпіталізувати. За словами Олександра Касіндрука, нині у стаціонарному відділенні центру перебувають 14 осіб, один з яких – числа внутрішньопереміщених осіб. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.